Το 1769, η αριστοκρατικής καταγωγής Σαβέλα από το Περού μαζί με μια ομάδα 41 ατόμων παίρνει την τολμηρή απόφαση να διανύσει τον Αμαζόνιο προκειμένου να συναντήσει τον γαλλικής καταγωγής σύζυγό της, Ζιάν, που βρίσκεται στη γαλλική Γουιάνα. Μια σειρά αποτυχή γεγονότα όμως, την οδήγησε να μείνει μόνη και ανυπεράσπιστη στην αφιλόξενη ζούγκλα του Αμαζόνιου. Αυτή είναι περιπετειώδης ιστορία αγάπης Τη Σαβέλας Κουντάντε Ουντουνέ στα τροπικά δάση του Αμαζονίου. Την δεκαετία του 1730, μια ενδιαφέρουσα συζήτηση ξεκίνησε μεταξύ Γάλλων και Άγγλων επιστημόνων, σχετικά με το σχήμα της γης. Ο Γάλλος αστρονόμος Ζάκ Κασινί υποστήριζε ότι η γη εξογκώνεται στους πόλους σε σχέση με τον Ισημερινό, ισχυρισμό που σημεριίζονταν και ο Ισάκ Νεύτανος η Γαλλική Ακαδημία Επιστημόνων αποφάσισε να ξεκαθαρίσει το ζήτημα μετρώντας τη γη σε δύο σημεία. Έστειλε μία ομάδα βόρια στη Λαπωνία για να κάνουν μετρήσεις κοντά στον Αρκτικό κύκλο και μία άλλη ομάδα στη Νότια Αμερική προκειμένου να κάνουν μετρήσεις κοντά στον Εσημερινό ώστε συγκρίνοντας τα αποτελέσματα να συμπεράνουν το σχήμα της γης και να αποδειχτεί ποιοι είχαν δίκιο. Συνέβη η ομάδα της Λαπωνία να ανακοινώσει τα αποτελέσματα των μετρήσεων πρώτη και συγκρινόμενα με μετρήσεις που πάρθηκαν στο Παρίσι προέκυψε ότι η άποψη του Νεύτωνα ήταν σωστή. Η γη ήταν πράγματι μια σφαίρα πεπλατισμένη στους πόλους. Όταν η ομάδα της Νότιας Αμερικής διέκοψε την αποστολή της ορισμένα από τα μέλη της επέστρεψαν στη Γαλλία. Ένα από τους χαρτογράφους ο Ζωάν Κουντά Ντεουντουνέ Παρέμενε δεχόμενος στη θέση του καθηγητή της αστρονομίας και των φυσικών επιστήμων στο κολέγιο του Κίτο, του Εκουαδόρ. Το 1739 γνώρισε και παντρεύτηκε την Ισαβέλα Γκραμεσόν, μια Ισπανίδα αριστοκράτησα που γεννήθηκε στο Περού. Αυτός ήταν 30 και αυτή ήταν 13. Με καλή μόρφωση, μιλούσε επίσης ισπανικά, γαλλικά και κέτσουα, μια ηθαγενή διάλεκτο των άνδειων. Τρία χρόνια μετά το γάμο τους μετακόμισαν στη εκατό μίλια νότια του ΚΙΤΟ, όπου ο πατέρας της ήταν δικητής, ώστε να έχουν τη βοήθεια από τα μέλη της οικογένειάς της. Σύντομα πνίγηκαν στα χρέη που έχουν δημιουργήσει οι επιχειρηματικές ασχολίες του ΖΑΝ, οι οποίες δεν έφεραν τα αναμενόμενα έσοδα. Είχαν αρκετές ευκαιρίες να μετακομίσουν στη Γαλλία, αλλά κάθε φορά η Ισαβέλα έμενε έγκυος, με αποτέλεσμα να ήταν επικίνδυνο ένα τέτοιο ταξίδι. Το 1749 ο Ζωάν έλαβε ένα μήνυμα ότι πέθανε ο πατέρας του στη Γαλλία. Αυτό σήμαινε ότι κληρονόμησε μια περιουσία που έπρεπε να μοιραστεί μεταξύ των μελών της οικογένειας. Τη στιγμή αυτή το ανδρόγενο είχε δύο παιδιά και η Ισαβέλα ήταν έγκυος το τρίτο τους παιδί. Ήξερε ότι δύο μέλη τη αποστολή του είχαν ήδη επιστρέψει πίσω στην Ευρώπη ταξιδεύοντα μέσω του Αμαζονίου και φτάνοντα στι Ανατολικέ Ακτέ. Δεν είχαν σημαντικά προβλήματα κατά την διάσκηση του ποταμού. Οι Εραπόστολοι του βοήθησαν παρέχοντα του μεταφορικά μέσα και προμήθειε. Ήθελε να μελετήσει αυτή τη διαδρομή. Σκέφτηκε όμω ότι δεν θα ήταν σωστό να φέρει σε κίνδυνο την γυναίκα του και τα παιδιά του σε μια τέτοια περιπέτεια δίχω να την πρώτα ο ίδιο. Έτσι τον Μάρτιο σχεδιάζει να υλοποιήσει το ταξίδι του μέσω του ποταμού ώστε να φτάσει σακτές της Γαλλικής Γουιάννας για να είναι εφικτό το ταξίδι του στη Γαλλία. Στη συνέχεια σκέφτεται να ανέβει ξανά τον ποταμό ώστε να γυρίσει στην οικογένειά του. Πράγματι μετά από ένα επτάμινο ταξίδι κατάφερε να φτάσει στο Καγέν και αρχικά ήταν ευχαριστημένος με το σχεδιασμό του. Το εχείρημα το όμολ να ανέβει τον ποταμό αποδείχτηκε δυσκολότερο από ό,τι είχε φανταστεί. Η χορήγηση της επιστημονική άδειας θεματίστηκε μετά από διαταγή του βασιλιά της Ισπανίας. Πλέον ο Ζωάν ήταν ένας Γάλλος επικός που δεν είχε άδεια να διανύσει πορτογαλικές και στη συνέχεια ισπανικές απικίες για καθαρά προσωπικούς λόγους. Οι πορτογαλικές αρχές αρνήθηκαν να του δώσουν άδεια να επιστρέψει στον Αμαζόνιο. Επιπλέον δεν μπορούσε αναλλακτικά να κάνει τον κύκλο μέσω θάλασσας, διότι κανένα καράβι δεν έκανε αυτή την πορεία. Δεν είχε τρόπο να επικοινωνήσει με την Ισαβέλα, ώστε να της γνωστοποιήσει τα προβλήματα. Έτσι ξέμεινε στο Καγέν γράφοντας προς τις γαλλικέ αρχές, ώστε να τον βοηθήσουν να του χορηγήσουν άδεια οι πορτογαλικές αρχέ για να επανενωθεί με την οικογένειά του. Του πήρε 16 ολόκληρα χρόνια ζητώντα συνεχώ την πολυπόθητη άδεια, ωφου το έτο 1765 ο βασιλιάς τη Πορτογαλία διέταξε ένα μικρό πλοιάριο 30 ανδρών να ανέβει το ποτάμι και να περσιλέξει την οικογένεια του Ζωάν. Έστειλε πολλά μηνύματα στην Ισαβέλα για να την ειδοποιήσει ότι ένα πλοίο θα ερχόταν να την παραλάβει που έφτασαν ελληνικοί ή χάνονταν, με αποτέλεσμα να μην καταλαβαίνει ότι η στιγμή τη αναχώρησή τη έφτανε. Κατά τη διάρκεια των 16 ετών, που ο Ζωάν έλειπε όλα του το τα παιδιά πέθαναν όταν ήταν ακόμη μικρά. Τελικά μια μέρα έφτασε ένα μήνυμα που έλεγε ότι ένα πορτογαλικό πλιάριο έφτασε σε κάποια όχθη του Αμαζονίου για να παραλάβει την Ισαβέλα. Κανένας όμως δεν ήξερε πού ακριβώς βρίσκεται. Η Ισαβέλα αποφάσισε να επιστρατεύσει τον έμπιστο υπηρέτη της Ιάκωβο μαζί με μισή του Ζήνα Ινδιάνους για να ερευνήσουν τις φήμες. Ο υπαλληλός της Ιάκωβος, ένας αφανής ήρωας, κατέβηκε το ανατολικό τμήμα των Άνδιων και προσέγγισε τους διάφορους παραπόταμους προσπαθώντας να εντοπίσει το πλιάριο. Μετά από δύο χρόνια έρευνας κατάφερε να εντοπίσει τους ίδιους οι Ισουίτες οι Αιραποστόλους της ομάδας του Ζωάν που τον πληροφόρσαν ότι το πλιάριο θα περίμενε για τέσσερα ολόκληρα χρόνια στη Λαγούνα. Χαρούμενος ο Ιάκωβος επέστρεψε πίσω στη Ριομπάμπα ενημερώνοντας την Ισαβέλα για τα νέα ότι ο άντρας ήταν ζωντανός και ότι ζητούσε να έρθει να τον βρει. Η Ισαβέλα παίρνει μια γενναία απόφαση έστω και αν ήταν λίγο πάνω από τα 40 να αφήσει την ασφάλεια της οικογένειάς της και το υπηρετικό της προσωπικό και να πάει να εντοπίσει τον παραπόταμο που βρισκόταν το πλοίο. Ενώ ήταν αποφασισμένη να αναχωρήσει ο πατέρας της διέταξε να προπορευτεί μια ομάδα Ινδιάνων για να ετοιμάσουν τον δρόμο για το δύσκολο ταξίδι. Το πορτογαλικό πλοίο κατάφερε να ανέβει περίπου 2.700 μίλια τον ποταμό ενώ η Σαβέλα έπρεπε να διανύσει περίπου 500 μίλια προκειμένου να το συναντήσει ο πατέρας της επίσης συμφώνησε με οι να τις παρέχουν μεταφορικά μέσα για να κατέβει το ποταμό με ασφάλεια και να φτάσει στη λαγούνα όπου θα την περίμενε το πορτογαλικό πλοίο. Μόλις όλα ετοιμάστηκαν και πλέον ήταν σίγουρο ότι το πλοίο έφτασε και την περίμενε ξεκίνησαν τις ετοιμασίες. Αν και η Ισαβέλα προσπάθησε να διατηρήσει την ομάδα της μικρή, τελικά κατέληξε να αποτελείται από 42 άτομα. Η Σαβέλα, τα δυο τη αδέρφια και ένα απ' τα παιδιά του αδερφού της ο Ιωακίμ, ο υπηρέτη της Ιάκωβος, τρεις γυναίκες υπηρέτριες, 31 Ινδιάνη Βαστάζη και ένας Γάλλος γιατρός. Όλοι μαζί ξεκίνησαν στις 1η Οκτωβρίου του 1769. 20 χρόνια και 6 μήνες μετά την αναχώρηση του Ζωάν. Υπέθεσαν ότι το πιο επικίνδυνο τμήμα του ταξιδιού θα ήταν τα πρώτα 350 μίλια. Η κατάβαση των άνδιων προς τους πρόποδες. Η κατάβαση έγινε πάνω από μια γκρεμόδης, γλιστερή κορυφογραμμή με τα πόδια για 42 μίλια. Ανέμεναν ότι θα χρειαστούν 12 μέρες ώστε να φτάσουν στην πρώτη αποστολή στο Κανέλο και άλλε δύο εβδομάδες ώστε να φτάσουν στο Ανδόρ. Στην πραγματικότητα έφτασε στο Κανέλο σε μόλις 9 ημέρες και διαπίστωσαν κάτι τρομερό στην αφήξή τους. Η αποστολή ήταν ερημωμένη και κάθε κατοικία η διεκκλησία είχε καεί ολοσχερό. Μόλι το είδαν αυτό, οι Ινδιάνοι βαστάζοι δραπέτευσαν στο δάσο, φοβούμενοι ότι η αποστολή είχε μολυνθεί από ευλογιά. Στη συνέχεια κάψαν όλα τα κτίρια ώστε να εξαγνήσουν το μικρόβιο από τον αέρα. Ξαφνικά η Ισαβέλα μετά την εγκατάληψη των Ινδιάνων βρέθηκε μόνο με 10 άτομα, μην γνωρίζοντα προ τα που να κατευθυνθεί και που να μείνουν κατεβαίνοντα προ το ποτάμι. Μείνανε τη νύχτα στο χωριό σε ένα από τα τα κτίρια και η Ισαβέλα έστειλε κάποιου από την ομάδα να ψάξουν να βρουν μια λύση. Αυτοί βρήκαν δύο υγιεί Ινδιάνου που κατοικούσαν κοντά σε μια ντόπια κοινότητα. Η Ισαβέλα του πρότεινε πληρωμή με την προπόθεση να τη συμμετέχουν στην αποστολή και να του βοηθήσουν να εντοπίσουν τη διαδρομή. Οι Ινδιάνοι του έδειξαν ένα κανόν μήκου 12 μέτρων που ήθελε επισκευή. Δεν ήταν όμω αρκετά μεγάλο ώστε να κουβαλήσει όλα τα τρόφιμα και τα οικιακά που έφεραν μαζί του. Αποφάσισαν να αφήσουν μερικά ποτασκεύη πίσω και ήλπιζαν ότι σε δώδεκα μέρες θα προσέγγιζαν το ΑΔΟ. Το ποτάμι φαινόταν διαχειρήσιμο. Οι Ινδιάνοι χρειάστηκαν δύο εβδομάδες για να επισκευάσουν το κανό. Αναχώρησαν κατεβαίνοντας το ποτάμι. Τις δύο πρώτες ημέρες το ταξίδι έβαινε καλός, αλλά την τρίτη μέρα ξύπνησαν και διαπίστωσαν ότι οι Ινδιάνοι τους είχαν εγκαταλείψει. Οι εναπομείνατες 11 άνθρωποι ήταν καλά στην υγεία του και είχαν ακόμη προμήθειε. Κανένα από αυτού όμω δεν ήξερε να κουμαντάρει ένα 12 μετρο κανό. Ο Γάλλος γιατρός πρότεινε να επιστρέψουν πίσω, αλλά η Ισαβέλα το και πρότεινε να κατέβουν το ποτάμι μαζί με τα αδέλφια τη, τον υπηρέτη τη Ιάκοβο και τους τρει Γάλλους άντρες πιλοτάροντα το κανό. Η τρίτη μέρα τελείωσε μια χαρά και έμειναν πλέον μόνο 9 μέρες στον προορισμό του. Το επόμενο πρωί ενθουσιάστηκαν, όταν αντίκρισαν μια καλύβα με κάποιου Ινδιάνους που ανάρωνε από κάποια ασθένεια. Τους πρότεινα να συμμετέχουν και να αναλάβουν την πλοήγηση του κανό. Μια ατυχία όμως ακολούθησε καθώς κατέβαιναν το ποτάμι. Ένας Γάλλος άντρας έχασε το καπέλο του από ένα αεράκι. Ο Ινδιάνο που βρισκόταν στο πίσω μέρο του κανό, στο τιμόνι, ταλαντεύτηκε για να το πιάσει και έπεσε στο ποτάμι. Όμω δεν είχε τη δύναμη να ξανανέβει στο κανό. Από την ταραχή που ακολούθησε στην προσπάθειά τους να τον ανεβάσουν γρήγορα, για να μην την κνυγεί, το σκάφος γέμισε νερό. Έτσι άραξαν σε μια αμμώδη περιοχή της ακτής και έφτιαξαν ένα πρόχειρο κατάλημα. Όλα έδειχναν ότι τα πράγματα πήγαιναν από το κακό στο χειρότερο. Ο Γάλλος γιατρός πρότεινε ότι αυτός και ένας ακόμη συμπατριώτης του θα μπορούσε να κατέβουν το ποτάμι με το επιχείρημα ότι το κανό θα ήταν πιο εύκολο να κυβερνηθεί με μόνο δύο άντρες ώστε να φτάσουν γρήγορα στο ανδόρ και να επιστρέψουμε με φαγητό και άλλα κανό. Η Σαβέλα συμφώνησε, αλλά έστειλε μαζί τους και τον υπηρέτη της Ιακώβ και υπολόγισε ότι θα χρειάζονταν 15 μέρες ως το ανδόρ και πάλι πίσω. Η υπόλοιπη ομάδα θα περίμενε υπομονετικά στην ακτή την επιστροφή του, παρακολουθώντα το ποτάμι ω να έρθουν. Μετά από 14 μέρε, τα τρόφιμα άρχισαν να εξαντλούνται. Υπέφεραν από τσιμπήματα εντόμων και οι πληγέ του άρχισαν να μολύνονται. Μετά από 25 ημέρες, το δεκάχρονο αγόρι φαινόταν ότι θα πέθανε, αν δεν είχε σύντομα φαρμακευτική υπερίθαλψη. Η Σαβέλα διέταξε να κατασκευάσουν μια σχεδία από κορμού και να επιβιβαστούν μαζί με τι ελάχιστε προμήθειε σε αυτή. Οι άντρε πλοηγούσαν τη σχεδία με μακριά κλαδιά σμπρώχνοντάς την. Ακόμα και αυτό το εγχείρημα οδήγηθηκε σε καταστροφή. Η σχεδία αγγεστρώθηκε σε ένα βυθισμένο κλαδί και διαλύθηκε. Οποιοςδήποτε και οτιδήποτε βρισκόταν στο νερό. Αποφάσισαν να επιστρέψουν στην καλή αλλά ήταν εντελώς εξαντλημένοι. Ακόμα και όταν το βράδυ το παιδί πέθανε, δεν είχαν τη δύναμη να το θάψουν. Προσπάθησαν να συνεχίσουν το ανέβασμα του ποταμού περπατώντας δίπλα στην ακροποταμιά. Το εγχείρημα αποδείχτηκε πολύ δύσκολο. Ακόμα και όταν προσπάθησαν να κόψουν δρόμο μέσω τη ζούγκλα, σύντομα χάθηκαν και σοριάστηκαν ανήμποροι κάτω, πεινασμένοι και διψασμένοι. Έμεναν έτσι για άγνωστο χρονικό διάστημα, αποκαμωμένοι και διανοητικά διαταραγμένοι. Η νεαρή υπηρέτρια σε μια στιγμή τρέλα, περπάτησε και χάθηκε μέσα στη ζούγκλα και ποτέ ξανά δεν την είδε κανείς. Η Ρόζα, η ηλικιωμένη πειρέτρια, πέθανε στον ύπνο της. Οι επιζώντες δεν το γνώριζαν, αλλά το κανό με τον Ιάκωβο κατάφερε επιτυχώς να φτάσει στο Ανδόρ. Αλλά πλέον οι ασφαλής Γάλλοι αρνήθηκαν να επιστρέψουν για να τους περισυλέξουν. Ο Ιάκωβος απεριγνωσμένα προσπάθησε να πει στους πατέρες να στείλουν μια αποστολή ώστε να περισυλέξει την αναπομείνουσα ομάδα. Ενώ ο χρόνο τη επιστροφή ήταν μόνο 8 ημέρε, του Ιάκωβου του πήρε ένα μήνα για να πείσει του Ιεραποστόλου να επιστρέψει. Στη ζούγκλα μόνο 5 άνθρωποι ήταν ακόμα ζωντανοί: η Σαβέλα, τα δυο της αδέρφια, η πιρετρια Έλβια και ο εναπομείνοντα Γάλλος άντρα. Ακόμη και αυτοί άρχισαν να πεθαίνουν. Ο Αντοάν, ο μεγαλύτερο αδερφό τη, πέθανε ψιθυρίζοντας την προσευχή του. Μετά πέθανε ο Γάλλο άντρα και στη συνέχεια η Έλβια. Η Σαβέλα περιήλθε σε μια κατάσταση ονειροπόληση μεταξύ πτωμάτων που άρχισαν να αποσυντίθενται στον υγρό αέρα τη ζούγκλα. Η δυσοσμία την ανάγκασε να σταθεί στα πόδια τη και με ένα μαχαίρι έκοψε τι όλε από τα παπούτσια του αδερφού τη και έφτιαξε σαντάλια για τον εαυτό τη. Βρήκε μια ματσέτα ανάμεσα στα διάφορα πράγματα, πήρε ένα κλαδί ως μπαστούνι και στράφηκε προ τη ζούγκλα. Όταν ο Ιάκοβο έφτασε στο καταφύγιο, το βρήκε άδειο. Δεν ήξερε για πόσο χρόνο τους έχασε. Πιθανόν να ήταν για πολύ λίγο. Τότε είδε το πτώμα του αγοριού που ήταν σε πολύ χάλια κατάσταση. Οι Ινδιάνοι βρήκαν τα υπόλοιπτα πτώματα μέσα στο δάσος. Ο Ιάκωβος δεν τους μέτρησε δεδομένο της κατάστασης και έτσι δεν κατάλαβε ότι ένα από τα τρία πτώματα που έλειπαν ήταν και αυτό της Ισαβέλας. Επέστρεψε με το κανό πάλι στο ανδόρο που μετέφερε τα νέα στην ιεραποστολή. Οι Ιεραπόστολοι ανέλαβαν να ενημερώσουν το καράβι που περίμενε για τέσσερα χρόνια στο λαγούνα ότι η αποστολή του έφτασε στο τέλος. Τα νέα στη συνέχεια θα μεταφέροντας τον Ζωάν που περίμενε την επανένωσή του με τη σύζυγό του μετά από 21 χρόνια στη Νέα Γουιάννα. Στη ζούγκλα η Σαβέλα χάθηκε σχεδόν αμέσω, βλέποντα έναν έναστρο φωτεινό ουρανό και το πράσινο έδαφος. Οι μόνοι άνθρωποι που θα μπορούσε να συναντήσει θα ήταν ηθαγενείς, που δεν ήταν σίγουρο ότι θα ήταν φιλική. Ήταν στα πρόθυρα της λιμοκτονίας και δεν γνωρίζουμε σε αυτό το σημείο με ποιον τρόπο πήρε δύναμη να οθεί στον εαυτό της να συνεχίσει για ακόμη εννιά μέρες. Χαμένη, γυμνή, τραυματισμένη από τα αγκάθια και με μολυσμένες πληγές από τα έντομα. Είναι περίεργο πως κατάφερε να βρει αρκετό νερό ώστε να μείνει ζωντανή. Τρέφονταν με ρίζες, λάχανο παμπού, μούρα και αυγά πουλιών, που βέβαια δεν επαρκούσαν για να τις συντηρήσουν στη ζωή. Την ένατη μέρα άκουσε μια φωνή και είδε δύο άντρες να οδηγούν ένα κανό. Ήταν Ινδιάνοι, και είχαν μαζί τους δύο γυναίκες. Στην αρχή νόμιζε ότι ήταν οπτασία, αλλά βγήκε στην όχθη και άρχισε να του μιλάει στη γλώσσα Κέτσουα. Τους είπε ότι έπρεπε να φτάσει στο Ανδόρ. Και αποδείχθηκε ότι αυτή ήταν η πρώην κάτοικη του Κανέλλο. Η αποστολή που είχαν εγκαταλείψει λόγω του φόβου τη ελονοσία. Την πήγαν στην Ιεραποστολή και προσπάθησε να του αντομήψει δίνοντά του δύο χρυσέ αλυσίδε. Όμω ο Ιεραάζη την εμπόδισε να το κάνει. Αυτό την εξόργησε, κι αν και εξουθενωμένη, αποχώρησε από την Ιεραποστολή την ίδια μέρα. Κάποια Ινδιάνα τη έδωσε ένα ρούχο προκειμένου να καλύψει τη γύμνια τη. Με ένα κανό και με δύο κοπιλάτες ξεκίνησε να κατεβαίνει τον ποταμό. Όταν έφτασε στη λαγούνα, ο πατέρας της και το πορτογαλικό γαλόνι ήταν ακόμη εκεί. Δεν ξέρουμε την αντίδραση του πατέρας της μόλι την είδε, όταν του είχαν ήδη πει ότι η κόρη του ήταν πεθαμένη. Έμεινε μαζί τους έξι εβδομάδες στη λαγούνα, προκειμένου να αναρρώσει από τις κακουχίες της. Μετά από αυτόν τον αγώνα η απόσταση των 3.000 μιλίων ήταν πολύ κοντινή για να σταματήσει να συναντήσει τον άντρα τη. Προσπάθησε να την πείσουν να επιστρέψει πίσω στη Ριομπάμπα αλλά αρνήθηκε διότι θα ήταν αγένεια προς αυτούς που τη βοήθησαν να εγκαταλείψει το στόχο της όταν ήταν τόσο κοντά. Έτσι ανέβηκε στο πλοίο για να διανύσει τον υπόλοιπο Αμαζόνιο και να συναντήσει τον άντρα τη που δεν είχε δει εδώ και δύο δεκαετίες. Ο Ζωάν είχε ακούσει ότι είχε εξαφανιστεί και ότι πιθανώς ήταν πεθαμένη. Όταν άκουσε όμως ότι ήταν ακόμη ζωντανή, πήρε μια βάρκα και ξεκίνησε να τη συναντήσει. Τελικά ξαναβρέθηκαν στις εκβολές του Αμαζονίου. Όπως έχει γραφτεί, μετά από πάρα πολλές ατυχίες, περιπέτειες, χιλιάδες μίλια εν πλώ και τραγικά γεγονότα, ο άντας είχε τη χαρά να κρατήσει την πολυαγαπημένη του γυναίκα σαν να στην αγκαλιά του. Αυτή ήταν 41 ετών και αυτός 58. Επιβιβάστηκαν σε πλοίο και πήγαν στη Γαλλία. Εκεί εγκαταστάθηκαν στο πατρικό του σπίτι, στο Σάνταμόν Μοντρόν το 1773. Μετά είχε υποθεί ότι η Σαβέλα είχε αποκτήσει ένα νευρικό τίκ, το οποίο γίνονταν πιο έντονο όταν τη ρωτούσαν σχετικά με τις περιπέτειές της το δέρμα της κλειδωμένο από τις πληγές που είχαν προξενήσει τα έντομα και το χαμόγελό της μελαχολικό. Μέσα σε ένα ξύλινο κουτάκι είχε φυλαγμένα τα σανδάλια της που είχε φτιάξει από τις όλες των παπουτσιών του αδερφού της και το λινό ρούχο που της είχε δώσει η Ινδιάνα για να κρύψει τη γύμνα της. Ο Ζωάν έλαβε μια βασιλική σύνταξη ως ανταμοιβή για την έρευνά του στη Νότια Αμερική και οι δύο ζήσανε μια ήρεμη ζωή, χωρίς παιδιά, αλλά περιτριγυρισμένοι από την οικογένειά του. Πέθαναν με μια διαφορά έξι μηνών, το 1792. Προσθύμισε αυτής τη αγάπη το Σάντα Μον Μοντρόν και το Ρίο Μπάμπα έγιναν αδελφές πόλης.